Það er svar. Ég bygg í Vesturbænum með konu og tveimu drengjum. Ég stund í Háskólunum í Reykjavík. er á frumgreinu delt sem að ég er ná mér í stúdensprófa Og ætlaðu síðan að halda áfram námi í HI. Uh, ég uh, hef verið uh, núna, síðasta kjartumumbyl sem er að líða, uh, formaðar hverfisræðarsmið borgar fyrir meirihlutann. Uh, og ja og bara hefur hef líka verið afna uh, í í afna og það hefur bara verið mjög gott og og, og skemmtilegt að vinna í þessu samstarfi um þeim máli sem ég vill setja oddinn eru svoltið almenningssamgangur uh, fyrir mörgum þá var það ekkert val kort að nota stræto eða er að einka bíl er bara, bara er bara það valkosturinn sem að verður að nýta sig í sínum dagla án og við þær aðstæður uh, þá er regla ógerlegt að að bjóða upp á það að að að leiðir séu að taka klukkutíma jafnvel allt undir 2 Og þannig er ótt bara fólk sem að bara má ekkert við því að vera að missa missað á útallan tíma. Og anna, þannig að við þurfum að gera eitthvað í því. Ég tel að það að vera, eitt af því sem við þurfum með að gera er að breyta BES fyrir komalæginu. Og þannig að þar sem að, að, uh, að, að sveitafélagur er að senda, já, kannski eitt full trú á úr sínu samstarfi til að hafa áhrif þar innan. Það er bara held ég einhvað sem bara þarnast mikilla breytingar. Uh, ég er mjög hlindur borgarlínu samt uh, til það bara að við þurfum að vera með gott uh, og bættar, gott kerfi og bættar samgöngur og setja það í, í fórgang. Um, húsnaðsmálin eru nota mjög brínt mál og afna þér að auka framleiðinni uh ég held að að láðaskortur ekki verið uh vandamálið uh við erum búna vera með alla verktakana uh, vinnandi á all allan tíman hvort sem að það segja í í Reykjavík eða í Kópavogi að dana, það er bara allir að vinna hörðum höndum við að byggja sem geta unni við það En það þarf að auka í raun útkast afkastin, sko. Við þurfum fleiri íbúðir. Uh, já, uh, en allavega, ég, ég er að bjóða mig fram og, og, dna, og sækist eftir sæti á lista og, og mun bara gera mitt besta til þess að bjóða mín krafta fram í þessu samstarfi. Takk.